سنا فيا مثل شمس باهيه في تجليها يا نصي لهم فيصل يا الحيويه اقبلي والحفل من نورك يضويها اقبلي والحفل من نورك يضويها أستوديو زفاف داعي فني، الاسم الأول في عالم السفر، يا نصيب فيصل يا الحيوية، اقبضي والحفلة في مثل شمس باهية في تجليها بسوط. يا يا والحفل حفل القصيده قوافيه من عيالك والبلد لك اغنيها اقضيها امي فيصل يا السما فيها مثل شمس الباهية فيك اجنيها يا نصي لهم فيصل يا ذاع الفن والحفل من دونك الله بالصوت والبيصان يخدمنا الصوت السماوية اسمه اول في العالم الصوت ما نقدر نوفيها فيك طيب وجود وخصال وفية شيخة كل الجزى لا فيك طيب وجود وخصال وفية شيخة كل الجزى لا طلب الزفاف يصنع في صحراء على جوانب صفر خمسة ثلاثة أربعة عشرة صفارات يا نصي لهم لفيصل يا الحيوية أقبضي والحبل من نورك أضويها في زواج ابنك فيصل فرحتك حية جعل أيامك فرح مع لياليها لك عيال رحم اخوك سابيه ذا فيصل رمز المراجل وراعيها طلب الزفاس بالاسماء طلب الاتصال على جوال صفر خمسه ثلاثه اربعه خمسه ايام يا نفسي لا موظف من دونك اضويها ذا فيصل, فيصل وفي الاخلاق يحويها رعد مبروك يا باهي الهيه يا عسى كل السعاده تلاقيها في بناتك الوصف الخياليه يا نور المنوم يكسيها ام من عين وفي رقة من لمن يضاهيها يا نصينا هم نفسا يا السنافيه مثل شخص باهيه فين تجليها يا نصينا نفسا يا الحيوانات صفر خمسه